Hei kaikille! Tällä kertaa aiheena on lämpöpumput. Tällä videolla käydään lyhyesti läpi niihin liittyvät perusasiat. Lämpöpumpulla tarkoitetaan yleensä rakennusta lämmittävää lämpövoimakonetta, vaikka teknisesti myös jääkaapit ja vakaustimet ovat lämpöpumppuja. Siinä missä jääkaappi jäähdyttää kaapin sisätilaa siirtämällä lämpöä kaapin takaosassa sijaitsevaan kennoon, Lämpöpumppu lämmittää rakennuksen sisätilaa ja jäähdyttää ulkoilmaa. Tämä prosessi käydään läpi tarkemmin toisella videolla. Pääasiassa rakennusten lämmitykseen käytettäviä lämpöpumppuja ovat ilmalämpöpumppu, vesi-ilmalämpöpumppu, poisto -ilmalämpöpumppu ja maalämpöpumppu. COP on kansankielellä lämpöpumpun hyötysuhde tai oikeammin lämpökerroin. Jos lämpöpumpun COP on 4, se tarkoittaa, että syöttämällä 1 kW sähkötehoa saadaan yhteensä 4 kW lämmitysteho kyseisissä olosuhteissa. COP on standardiolosuhteessa määriteltävä arvo, jolla ei Suomen olosuhteissa ole kovinkaan paljon tekemistä todellisen hyötysuhteen kanssa. Tämän vuoksi rinnalla käytetään SCOP-arvoa joka kertoo koko lämmityskauden aikaisen lämpökertoimen tietyllä ilmastovyöhykkeellä. SCCOP antaa hieman todenmukaisemman kuvan laitteen hyötysuhteista. Ehkäpä kaikkein tutuin lämpöpumpuista on ilmalämpöpumppu, joka hyödyntää ulkoilman sisältämää energiaa sisätilojen lämmitykseen. Ilmalämpöpumppu on riippumaton muista lämmitys- ja ilmastointijärjestelmistä, ja sitä käytetään muun lämmityksen rinnalla. Investointi on 1000-3000 euroa ja laitetta voidaan käyttää myös jäähdytykseen. Useimmiten järjestelmässä on yksi sisäyksikkö ja yksi ulkoyksikkö, mutta on mahdollista kytkeä useita sisäyksikköjä yhteen ulkoyksikköön. Koska laite puhaltaa lämmintä ilmaa sisäyksiköstä sisältöihin, on tärkeää, että ilmavirralla olisi esteetön pääsy koko lämmitettävälle osalle rakennusta. Ilmalämpöpumpun COP laskee ulkolämpötilan laskiessa. Kun ulkoilma on riittävän kylmää, laitteen COP on yksi. Nämä tilanteet ovat kuitenkin suhteellisen harvinaisia ja suurimman osan lämmityskaudesta ilmalämpöpumpu toimii kohtuullisen hyvällä hyötysuhteella. Ilmalämpöpumpulla voidaan myös jäädyttää, kuivattaa sekä jossain määrin puhdistaa sisäilmaa. Jäähdytysteho on aina pienempi kuin lämmitysteho. 1 kW ilmalämpöpumpulla lämmittää noin kolin tai jäähdyttää noin 24, eli tyypillinen 2,5 kW ilmalämpöpumpu soveltuisi noin 75 neliön asunnon lämmitykseen. Vesi ilma tai ilmavesi lämpöpumpussa on ulkoyksikkö, kuten ilmalämpöpumpussakin, mutta seinälle asennettavan puhalin sisäyksikön sijasta lämpö siirretäänkin veteen. Näin. Lämpö saadaan jaettua koko asuntoon ja voidaan käyttää olemassa olevaa batteriverkostoa saneerauskohteissa. vesi lämpöpumpulla voidaan tuottaa myös lämmintä käyttövettä noin 50 asteeseen saakka. Järjestelmä toimii parhaiten matalalämpöisissä järjestelmissä eikä pelkällä lämpöpumpun tuottamalla teholla saada kaikkia vuoden aikana tarvittavasta lämmitysenergiasta. Kovimilla pakkaisilla rinnalle tarvitaan joko jotain muuta lämmönlähdettä kuten takka tai lämpöpumpun omat sähkövastukset. Poistoilmalämpöpumppuja käytetään aina toisen lämmitystavan rinnalla, yleisimmin puu- tai sähkövastus. Lämmönlähteenä on ulkoilman talosta koneellisesti poistettava lämmin ilma, jonka ansiosta laitteen hyötysuhde on korkea. Jäteilman lämpötila on parhailla laitteilla jopa miinus 15 astetta. Laitetta voidaan käyttää myös jäähdytykseen. Poistoilmalämpöpumppu tuottaa lämpöä vuoden ajasta ja ulkolämpötilasta riippumatta vakioteholla, edellyttäen, että ilmaa vaihdetaan aina vähintään puolet talon ilmatilavuudesta tunnissa. Lämpö voidaan siirtää tuloilmaan lämpimään käymään käyttöveteen tai vesikiertoiseen lämmitysjärjestelmään. Lämpöpumpputekniikkaa hyödyntämällä tulo- ja poistoilma eivät sekoitu kuten pyörivässä lämmön talteenottolaitteessa. Poistoilmalämpöpumpun hankinta on kannattavinta, kun sisätilavuus on suuri suhteessa lämmitystehon tarpeeseen nähden, eli matala energiataloissa. Maalämpöpumpulla puolestaan lämmitysenergia otetaan maahan asennetusta putkistosta, lämpökaivosta tai vesistöstä. Vesivirtaukset esim. porakaivossa parantavat lämmönkeruupiirin tehoa selvästi. Maalämmöllä voidaan lämmittää sekä huoneistoa että käyttövettä. COP on kylmillä ilmoilla parempi kuin ilmalämpöpumpulla, tyypillisesti 2,5 ja 3,5 välissä. Maalämpöinvestointi on kohteesta riippuen 10 ja 25 000 euron välimaastossa. Yleisimmin järjestelmä mitotetaan osatehoiksi, eli kaikkeen kovimmilla pakkasilla käytetään lisälämmänlähteenä sähkövastuksia. Esimerkiksi 75 prosentin osatehon mitoituksella katetaan kuitenkin yli 90 prosenttia vuoden lämmön tarpeesta. Maalämpöjärjestelmä vaatii noin 1,54 maaputkimetriä kohden ja 1-2 putkimetriä lämmitettävää kuutiometriä kohden maaperästä riippuen. Putkiston ylimitoitus näkyy investointikustannuksissa sekä ylimääräisenä pumppauskuluina. Alimitoitettu putkisto puolestaan johtaa alhaisempaan lämpökertoimeen ja heikkoon. Maaviileä ei ole itsessään lämpöpumppulaite, mutta se on helppo ja edullinen täysin erillinen järjestelmä maalämpöjärjestelmän rinnalle. Maalämpöjärjestelmän lämmönkeruupiirin yhdistetään viilennyskonvektori, jolla saadaan sisäilman lämpötila laskettua hyvin edullisesti. Viilennyskonvektorin sekä siititä lähtevien tuloilmakanavien kondensioveden poistosta on huolehdittava. Maalämpöjärjestelmän mitoituksiin vaikuttavat olennaisesti maaperän ja talon lämmitysjärjestelmän tyyppi. Luonnollisesti myös asunnon iällä ja teknisillä ratkaisuilla on vaikutusta kokonaisenergian tarpeeseen. IVT-laskurilla on helppo haarukoida, millainen järjestelmä taloon kannattaisi sijoittaa ja miten eri rakenneratkaisut vaikuttavat järjestelmän kokoon. Linkki laskurille löytyy videon alta. Lämpöpumppu voidaan siis mitoittaa täystehoiseksi tai osatehoiseksi. Yleensä suositaan osatehomitoitusta sen alempien käyttökustannusten vuoksi. Osatehomitoitettuna lämpöpumppu käy hyvällä syötysuhteella pitkiä jaksoja. Lisävastuksella tai muulla lisälämmityksellä tuotettu energia on pienempi kuin täystehomitoitetun järjestelmän suuremman kompressorin vuoden aikana kuluttama energia. Karkea lämpöpumpun mitoitus saadaan kertomalla lämmitettävä sisätilavuus 13W ja kertoimella, joka on mitoituksessa 1 ja osaatehommitoituksessa pienempi. Tähän saatuun lukemaan lisätään 2000 wattia käyttöveden lämmitykseen, jolloin saadaan suuntaan antava arvio lämpöpumputehosta. Tässä rakennekuva lämpökaivosta. Kaivoja ei yleensä porata tuota 200 metriä syvemmäksi, vaan tarpeen mukaan otetaan useammasta kaivosta. Kaivosta saatava energia riippuu maan tyypin lisäksi kaivon syvyydestä. Oheisessa kuvaajassa nähdään vuodessa putkimetriä kohdehden kaivon syvyyden funktion. Lämpöpumput tarvitsevat toimijakseen sähköä ja usein ollaan kiinnostuneita kulutetusta ostoenergiasta. Lämpöpumppujen sähkönkulutuksen laskentaan on hyvät ohjeet ympäristöministeriön lämpöpumppujen energialaskentaoppaassa. Tähänkin löytyy linkki videon alta.